Tak já budu mluvit o svoji nejlepší kamarádce Martince, nebo Martině, ale vlastně celoživotně ji říkám Martinka, protože je malá, drobná, blondýnka, rostomilá, takže říkat jí Martino je pro mě strašně nezvyklý. Takže moje nejlepší kamarádka Martinka. Známe se 20 let. Potkali jsme se, když mě byly čtyři roky a jí bylo tři a půl. A vlastně o té doby, doby se výdáme a posledních několik let, asi tak, asi tak deset let, si myslím, že jsme nejlepší kamarádky. My spolu obvykle chodíme do nějakých restaurací a objevujeme, <laughs> objevujeme nová jídla a objevujeme nová vína, ale hlavně teda chodíme na nějaká nová místa, kde, kde jsme ještě předtím nebyli, něco, co, co je momentálně v Praze populární, co momentálně frčí, takže chodíme třeba do různých, na různých místa, kde dělají branče nebo kde mají dobrý saláty kde mají dobrý zmrzliny, kde mají prostě něco, něco, čím, jsou v něčem speciální. Vídáme se, o, snažíme se výdat co nejčastěji, ale jelikož jsme obě dvě docela vytížený, tak o, si myslím, že se výdáme tak aspoň jednou za měsíc. Aspoň jednou za měsíc. Teďka se teda moc nevídáme, jelikož o, jsme od sebe 9000 kilometrů, ona je v Čechách, v Praze, já jsem tady v Austinu. Nicméně jsem s ní teďka doskypovala, akorát po nějakých asi čtyřech měsících, co jsme se neviděli, tak jsme spolu mluvili.